Hei och välkommen till denne videon om student respons systemet Socrative. Socrative blir ofte sammenlignet med Kahoot, men for mange så vil vel Socrative fremstå som litt mindre kul, litt mer trøst, ikke så mye sånn hypefaktor som det Kahoot har. Og derfor velger veldig mange å bruke Kahoot i stedet for Socrative. I denne videon her så skal jeg forhåpentligvis vise deg at det finns mange pedagogiske fordeler med å bruke Socrative i fremfor Kahoot. Selv i vår beste intensjon så kan vi vel neppe påstå at Kahoot er et refleksjonsverktøy. I Kahoot så er det alltid om å gjøre oss svare raskest mulig og få mest poeng for å svare raskt. I Socrative så har vi mange andre gode løsninger som vi kan få til mer refleksjon enn vad vi får til i Kahoot. La oss aller først se hvordan Socrative ser ut når du logger inn for første gangen. Du går på Socrative.com och der må du ta ett standpunkt om du er student eller lærer. En student den går bare inn, og så skriver en nummer på lærerens rom, så navnet sitt. Men som lærer så trykker du på Teacher Login, og etter hvert som du logger inn så kommer du til denne skjermen. Alle lærere har sitt eget romnummer. Mitt er 45 60 94. Det er det romnummeret som studenten skriver inn når den skal delta i en quiz. Eh, forskjellen på gratisversjonen eh, og betalingsversjonen er at eh, i betalingsversjonen så kan det ha mange forskjellige rom. Eh, det vil si at du kan ha flere kvisser i gang samtidig. Eh, det er også sånn at du kan bruke det for flere antall elever eller studenter hvis du er i betalingsversjonen. Men personlig så synes jeg at gratisversjonen fungerer alldeles fortreffelig. Bare kjapt om hvilke tre muligheter man har. Man har quiz, som er den vi skal jobbe mest med, Space Race, og Exit Ticket. Exit Ticket det er at man gjør en enké på slutten av en undervisningstid med for eksempel, og får tilbakemelding på hvordan dette er gått. En lite kort om Space Race, da tar man en eksisterende quiz. Hvordan man lager en quiz har vi vist i en annen film. Men i en man tar en eksisterende quiz, og så lar man elevene konkurrere mot hverandre. Om de skal få se denne her, eller ikke, er opp til deg som lærer, men her ser man hele tiden navnet sitt og hvem som ligger an til å vinne eller bli først ferdig. Men det vi skal bruke tiden vår på, det er hvordan man bruker selve quizen når man skal presentere for elever eller studenter. Då trycker man på launch och da må man i till vänster så man då välger en quiz man allerede har lagt. Eh så trycker man på näste. Och det näste valet er det som gör Socrative på många måter bättre än Kahoot. Här har vi tre valg. Vi har instant feedback, vi har open navigation og teacher paced. Dessa tre har forskjellige funktionalitet som vi ska se på. Bare for ordens skyld, til høyre, så har vi valget mellom å registrere navn. Hvis vi vil ha på det, så kan vi gjøre det, og så kan vi stokke spørsmål i forskjellige retninger, og så kan vi stokke svaret i forskjellige rekkefølger, og så videre. Vi skal nå titte på disse forskjellige valgene vi har. Først har vi instant feedback. På norsk vil vi kalle det kanskje øyeblikkelig tilbakemelding, her är det sånn at studentene svarer på spørsmål i den rekkefølgen du har valgt, og de kan ikke endre svaret sina etter det har svart, etter det har svart, de å vite om det var riktig eller galt, altså helt med en gang. Du kan overvåke fremdriften sånn som du ser nederst i midten her, så kan du se hvilke elever som har svart vad fortløpende. Nummer 2, den heter Open Navigation, eller åpen navigasjon kan vi kanskje kalle den på norsk. Her kan studentene svare i fritt valgt rekkefølge på spørsmålene. De kan endre svarene underveis, og du overvåker fremdriften i en tabell som vist nede i midten her. Instant Feedback og Open Navigation er egentlig veldig flott i mange sammenhenger, for eksempel sammen med Flip Classroom. Det vil si at i starten av en undervisningsøkt, la oss si at den er på 45 minutter, så setter du i gang med denne undervisningsaktiviteten. Og så sier du til elevene at i løpet av 45 minutter skal du fullføre og da får du ikke dette presset som de som leser sakte og jobber sakte kanskje blir utsatt for i forhold til hvis man for eksempel hadde brukt ut og det er nedtelingsklokka som presser deg hele tiden. Dette kan være en av aktivitetene i undervisningen din. Og du har ikke nødvendigvis noe tidspress. Det er lærere som bestämmer når aktiviteten starter og når aktiviteten slutter. Til slut så har vi en eh, til, som heter Teach to eller lærerstyrt fremdrift. Det er det mange kjenner fra Kahoot. Det er det læreren som kontrollerer når man skal svare, hvor lenge man har på å svare. Det er altså ikke denne presset i tid. Jeg kan sette i gang svaret, og så sier jeg ja, klasse, nå svarer dere og så bestemmer jeg når vi slutter å svare på dette spørsmålet. Jag har faktisk muligheten til å kunne hoppe over spørsmål, og jeg kan faktiskt gå inn og revidere hvis det er gjort noe galt i spørsmålene mens de holder på. detta er teacher-paced. La oss lite litt om dette med å overvåke fremdriften i Socrative. Til venstre her så har vi et valg som heter show names. Hvis jeg trykker på den så kan det blir forsvinne navnet, og da kan jeg se etter hvert som progresjonen i klassen trår frem, etter hvert som de svarer. Jeg har også den som heter Show Answers, hvis jeg har på den, så vises svaret live etter hvert som de svarer. Du som lærer må jo ta ett standpunkt om du ønsker å vise dette på storskjerm for elevene slik at de ser klassens fremdrift eller ikke. Det er helt opp til deg om du velger å bare se det på din skjerm, for då får du vite når de fleste er ferdig med det, og så kan du starte en eventuell Och så här er det viktig å fortelle hvorfor de feil alternativene faktisk er feil, for det har noe med læring i forhold til de som har svart feil å gjøre. I sukkerativ så får du svara i procent, ikke poeng sånn som du får i for eksempel Kahoot. Og det som også er viktig, her får man ikke noen bonuspoeng for å svare raskt. Her får alle like mye, og det støtter en elevgruppe som kanskje føler de sidesatt i forhold til bruk av Kahoot, de man alltid kommer til kort fordi man leser sjakte, eller jobber sjakte. Her kommer dette ut på ett. Det er kanskje noe som mange liker, for her er det mer plass for refleksjon rundt svaret enn hva det er i en hurtig svarende kahoot-verden. Når du er ferdig med en socrative, da har du akkurat som i Kahoot flere muligheter. Du kan trykke på Get Report, och här har du flere muligheter enn i Kahoot. Här kan du hente et Excel-ark for hele klassen, akkurat som i Kahoot, men du kan også lage individuelle pdf-er til elevene, eller du kan oppsummere et og et spørsmål i en pdf i etterbehandlingen av spørsmålene sammen med elevene. To launch, det betyr å gå tilbake til starten og velge en ny quiz. Du kan også sende resultaten til deg selv på e-post, du kan laste dem ner som fil, eller du kan sende dem til din personlige Google Drive. Här har du en oversikt over quizene dine, og det jeg vil til slutt vise her, det er at hvis vi titter borte til høyre, så har vi en mulighet til å på Share. Da kommer denne här fram en en link til denne sokkulativ quizen som du har laget. Og hvis du sender den til en kollega så kan de åpne den og lage sin personlige version som de gjerne bearbeider hvis det er noen andre som vil ta i bruk din quiz som du allerede laget for et gitt tema. Jeg håper var en grei eh, presentasjon av vad Socrative er, og hva den er i forhold til den kanske mer populære storebroren Kahoot.